У цивілізованому світі здоров'я суспільства або обличчя держави, конкретного населеного пункту, насамперед визначається ставленням до осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення, які потребують допомоги. Важливим є створення для них максимально безпечних умов пересування та безперешкодного доступу до різних будівель, транспорту чи зон на відкритому просторі. Так, нещодавно відремонтований сервісний центр пенсійного фонду номер 7, що знаходиться у Смілі, зроблений з урахуванням доступності. Ще трохи завершальних робіт і заклад може бути прикладом у цьому напрямку. Пандус зроблений зручним і безпечним. Вхідні двері теж зроблені відповідно до норм. Передбачена фіксація вхідних дверей. Для того, щоб людина могла на коляски заїхати, то вона відкриває на всі двері, двері фіксуються, щоб двері заді не підпитали. Людина заїхала коляскою, виріплянула і двері закриває. Також працівника пенсійного фонду можна викликати і на вулицю. Звінок на ресепшені. Спеціаліст на ресепшені підводить. Всі у нас таблички дубльовані шрифтом Брайля, як передбачено згідно будівельних норм. Ось, як бачите, вже біжить спеціаліст». «На виклик». день. хто вам так доводиться вибігати, реагувати на кнопки?» «Буває таке. Буває. І не, просто... дуже, не дуже часто, але буває». Консультуєте людину. Коли консультуємо, коли допомагаємо прийти в зал. Далі у сервісному центрі пенсійного фонду змонтовані внутрішні пандуси. Пандус внутрішні відповідає всім будівельним нормам. Поручні відповідні, шоста плитка, всі оці візуальні смуги, які передбачені для осіб із вадами зору. Вони були узгоджені з організаціями з вадами зору, з керівниками, де були виділені і ступені перша і друга, і також напрямок руху як до рецепшена, так і в залу обслуговування. Щоб людина бачила, куди слід рухатися. У Смілянському відділенні пенсійного фонду є електронна черга. Або ж можна отримати талон на прийом вже в приміщенні. Все зроблено для того, щоб відвідувачі довго не чекали своєї черги. Та все ж раптом затримались треба потрапити у санітарну кімнату. То тут теж врахований принцип доступності. Навіть людина на візочку може сюди потрапити. Повинна бути, щоб ширина дверей, щоб не було порогів. І щоб була можливість на коляски заїхати в туалетну кімнату, там розвернуться, є відповідні поручні, необхідні для осіб із межної можливості. Тож у сервісному центрі пенсійного фонду номер 7 люди із маломобільних груп населення мають можливість зручно і безпечно потрапити та пересуватися по приміщенню прилеглій території, отримувати послуги. Аптеки. Це місця, де люди з інвалідністю бувають часто, тому вони обов'язково повинні бути оснащені всіма необхідними пристроями. Зараз цього вимагають і умови ліцензування цих закладів. Тож посміллю почали з'являтися аптеки із пандусами або мобільними блоками для підняття. Людина під'їжджає, вона стає прямо посередину не з боку, не десь з краю, а посередині. Вона стає, mm -hmm. ми отак опускаємо його, вона тримається, щоб, вона, ну, щоб все було безпечно. — Опускаєте — це запобіжник? — Так, динектор. так. Угу. Далі. І просто ми так піднімаємо. Ірина точно знає інструкцію, як користуватися підйомником, але каже, що поки жоден клієнт не звертався. Та, за потреби, завжди готові допомогти своїм відвідувачам із маломобільних груп населення. Аптека необхідна кожній людині, тому важливо забезпечити безбар'єрний доступ до приміщення та безперешкодне перебування в ньому людей з інвалідністю, осіб похилого віку, матусі з візочками. І позитивно, що аптечні заклади сміли вже почали переобладнуватись. Декілька років тому начисленні. Звернення громадян було облаштовано пандусом і Смілянську дитячу школу мистецтв. Я керівник закладу дитячого, дуже вдячна нашій владі. І це не просто знаєте, якийсь банальний нашій владі. Дійсно, ми, ми вже не пам'ятаємо такої уваги, яка зараз приділяється особливо останнім часом до дітей, до нас, до наших нужд. Пандус, який зараз прикрашає нашу школу і служить нашим дітям, нашим батькам, нам, вкладена душа. Душа навіть викладачів теоретичних дисциплін, тому що коли майстри, які дуже старалися, захотіли прикрасити нотками, то вони шукали такі приклади якісь, вони малювали нотки, потім на комп'ютері дизайн робили, тобто тут спільна така робота, навіть творча. Пандус оснащений кнопочкою виклику, тобто за самою сучасною ну, вимогами. Дуже задоволені батьки із малесенькими дітками, які користуються колясочками. Тож ми навмисно зосередили увагу на позитивних прикладах створення доступності та безбар'єрного простору. Щоб показати, це можливо і у нашому невеликому місті. Бо, на жаль, поки люди із маломобільних груп населення не можуть вільно та безпечно пересуватися містом. Але крок за кроком потрібно змінювати цю ситуацію на краще. І не просто обурюватись, а діяти. Адже ми хочемо жити як європейські країни, тож і їх принципи маємо впроваджувати в своє повсякденне життя.